Tekstittäminen on aina hidasta puuhaa. Kun harjoittelen niin se hiukan nopeutuu, mutta kyllä minulla edelleen menee varmaan melkein tunti yhden, kymmenen minuutin videon pätkän tekstittämiseen. Ja se ei haittaa yhtään. Mulla pelkkää aikaa, kun eläkeläisenä teen näitä ihan vaan huvikseni. Mutta etä- lähi hybridiopetuksen kanssa valla opettajalla ei ole aikaa. Siksi olen paljon miettinyt kenen velvollisuus saavutettavuuden takaaminen oikeastaan on. Mä haluaisin tulkita sen sillä tavalla, että saavutettavuus on oppilaitoksen vastuulla, ei yksittäisen opettajan vastuulla. Ja sen oppilaitoksen on tarjottava sille opettajalle työkalut ja aika tekstityksen tekemiseen, jos edellytetään, että opettaja itse tekstittää. Tällä hetkellä eri oppilaitoksissa on aivan valtavan kirjavat käytänteet siitä, miten tekstitysoidetaan. On korkeakouluja, joissa käytetään maksullisia tekstityspalveluita. Eli opettaja toimittaa videonsa sellaiseen tekstityspalveluun ja sieltä tulee tekstitys valmiina. Sitten on joitain oppilaitoksia, joihin on palkattu lisää henkilökuntaa tai harjoittelijoita tekemään tekstitystä. Ja paljon on niitä oppilaitoksia, joissa katsotaan, että videoiden tekstittäminen on opettajan työ, eikä sitä tarvi erikseen resurssoida. Saavutettavuusdirektiivissä mainittua tekstityksestä johtuvaa kohtuutonta rasitetta tulkitaan myös hyvin eri tavalla eri kouluissa. Jossain tulkitaan niin, että jos Yhdelle opiskelijaryhmälle, jossa ei ole erityisen tämän tarpeisia, jaetaan video suljetulla oppimisalustalla niin, että se on käytössä yhden vuoden ajan. Niin silloin tekstitystä ei tarvita. Toisissa sitten taas ajatellaan, että joka ikinen inaus on tekstitettävä. Eli olipa sitten kysymyksessä suljetun opettajan kokouksen salasanan suojattu tallenne tai... Opiskelijoille Moodlessa jaettu oppitunnin suuntallenne, jonka voit katsoa, jos eivät pääse tunnille mukaan, niin kaikki pitää tekstittää. No sitten on niitä oppilaitoksia, joissa ajatellaan, että tekstivastinen riittää. Että kunhan on videosta litteroitu tekstitiedosto, jossa kaikki puhe ja äänet on tallessa ja tällaisen tiedoston jakaa opiskelijalle, niin se täyttää vaatimukset. Ja toisissa sitten taas ei ajatella näin. Tässä kohtalaisen sekavassa tilanteessa mä toivon, että koulutuksen järjestäjät löytävät yhteisen linjan, jolla tekstittäminen saadaan toteutettua kestävästi. Mutta voi käydä sillä tavalla, että juuri nyt kun on valtava tarve sekä opetusvideoille että oppituntien videotallenteille, Opettajat ei enää teekään videoita, onhan se nyt aika hullua, että samalla palkalla tekisi moninkertaisen työn verrattuna kollegaan, joka ei sen paremmin valmista videoita, tallenna oppituntejaan tekstitä niitä. Silloin kun aika on kortilla, tulee suuri houkutus tehdä vain se kaikkein välttämättömiin. Vaikka opettaja kuinka uskois flippaamiseen ja videoiden tehoon opetuksessa. Niin voi olla, että se tekstittämisvaatimus on viimeinen pisara, joka saa valitsemaan muut opetusmenetelmät kuin videoin rikastetun oppimisen. Nonni, nyt kun olen Rutinani rutissu ja vaikka toivon, että jatkossa Videoiden tekstittäminen ei ole osa opettajan työtä, ainakaan ilman erillistä korvausta. Jälleen sitten jakaa niitä linkkejä siitä, miten Screencast on Maticilla, YouTubissa, Adobe Premiere Rushilla, ähm, tekstieditorilla naputtamalla tai jotain mobiiliapplikaatiota käyttämällä voi tekstittää videoita. Mä toivon, että niistä on sulle hyötyä sinun omassa työssäsi, koska Kyllähän se saavutettavuuden parantaminen on tärkeää.